Mély sóhajt hallatott és lehajtotta a fejét, miáltal hasonlatossá vált egy Lulwyból közismert mitológiai festményhez. Sándor elment, és maga sem tudta miért, határozottá vált benne az a meggyőződés, hogy Lotti eddig már sokszor megcsalta. Mindenfelé rikkadcsók kiabálták az utcán. Bestiális kegyetlenséggel megöltek és kiraboltak, Bian körben egy özvegyasszony.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 A barna ember régi csavargó volt, tapasztalt és fölényes, aki Sándorban nyomban megsejtette a tehetetlen kezdőt. Együtt mentek lefelé a szerpentinúton, kereskedések, kódusok és zöldségárusok sorfala között. A csavargó, vagy ahogy Sándor elnevezte magában a barna ember, biztatta, hogy majd elmennek kódulni. A t parton szemben a zsinagógával leültek egy padra és beszélgettek.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 Kialudtak a lámpák, csak egy letakart körtejék homályosan, és halvány halványfényjel glóriázza a szemközti falon megfeszített Krisztust, ahogy tárt karjai között lecsukló, megdicséjút arckifejezése haldokló, bölcsmosolyjal víraszte tizedrangú élők álomba merülő nyomorúsága felett. Valahol sóhajtanak. Valaki köhög. A mellette lévő ágyban tíz köröm serceg a szakadatlan vakarózásban.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 A nap már szinte merőlegesen tűzött, ahogy déli irányba haladt, és Sándor csak pánszorgott, szédelegve, gerendák és kötélcsomók között bukdácsolva, tikkattan, ernyetten, szinte kilógó nyelvel. Kevés, lázas vére, mintha két ököllel döngetné belülről a halántékait. Apró pontok, táguló, színes karikák táncoltak a szemmelő. Valami zúgott a közelben, amit nem látott. Valami mozgott előtte, amit nem hallott. Strávkocsik, házak, horizont, Tenger lassú forgással keringtek el körülötte, de csak ment, megcsuklót érdekkel, furcsa sietséggel, mint aki szeretne már megérkezni valahova. Egy nyers hangri volt rá. Trevor! És vitték dolgozni. Nem is tudta, hogy hol és hogy, egyszer csak rajta volt a zsák. Ahogy ráhelyezték, a szörnyű szinte a földig préseltek.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 Élet, halál, toloncolás, börtön, éjség mindez írásoktól függ. Másnap Sándor már formailag is átalakult, és Roger Duro, francia teherautósofőr lett. Ízögykülődött egész nap a teherautójával, kócosan, olajosingben, lármától, egyhangú ténykedéseitől kábultan, és fogalma sem volt arról, hogy tulajdonképpen mi azért elmennek a dübörgősüket, vágtatásnak, lüktetésnek, szenvedésnek és akarásnak.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 Mint általában a zsokék feltűnően görbelábú, csenevész termető emberke volt. Tövésesre nyírt haja elől hegyesen ékelődött alacsony homlokába, majdnem az óra tövéig, és rettenetesen nagyfülei tuberkulotikusan elálltak, a hangja vékony volt, és rövid szavakkal fejezte ki magát. Hogy ne hízon kerülnie kellett a jó falatokat, és itallal kárpótolta magát.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 Nem való magának ez a túl változatos élet. Én nagyra besülöm Istvánt, de nyugtalan ember, hazárdőr, és éppen ezért, mert Geniális állandó veszélyben forog a vagyona. Én bízom az apám terveiben, hazudta nobilisem. A lóverseny már nagyon okos embereknek vitte el mindenüket. Akkor még mindig ráérek férhez menni, mondta Irén féltréfával. Lulu nagyon elkomolyodott. Mikor az autó hazafelé vitte őket, újra rátért a témára.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 Egy pillanatig nézte a sofőrt, várt, hogy mond de valamit, aztán továbbment, és szokás szerint dúdolgatott. A negyed hegynek siető utcáit legmagasabb pontjuknál keresztbeszeli végül a brűder a műr, a kikötő páráinak Mammártya, Kusz tandemja, rodvéje és ringje egyszemében.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 A rűdel a műr, mindkét oldalán kis bárok vannak egymás mellett, színes gyöngyfüggöny bejárók mögötti citerák, keleti sípok, hegedűk és dobok bábeli kakofóniája szüremlik egymásba, végig az utcán. Lámpionok, vörös bárpolcok, gyékények és mindenféle színű nők teszik egzotikussá ezt a környéket. Kribl a zsoké, ha csak tehette, itt töltötte el az éjszakát.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 Éjfél tájban egy előkelő külsejű finnyás ember jelent meg a bárban. Idejébe került, amíg érzékei annyira hozzászoktak e kaotikus benyomáshoz, hogy jövetele céljával tudjon foglalkozni. Miután körülnézett, egyenesen kribbülhez ment, karjánál fogva elódította a szerencsétlen hölgyet, és odaült a helyébe. Jó estét, mondta, és mereven a szemébe nézett kribbülnek. A zsoké visszanézett rá tekintetének minden kutatóravasságával.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 Nézze, ott a túlsó oldalon ül a sofőr. Még ő is ember a háznál, mint maga. <gül> Vajon ki lehet az barna ember, akivel beszél? Sándor átvette a négyezer frankot. Köszönöm, bízzon meg bennem. Érzem, hogy az élet adóson pár száz frankkal. Nézze azt a két embert, nem ismeri őket? Dehogy nem. Az egyik a gróf titkára, a másik a zsoké. Vajon mit csinálnak ezek együtt? A citera és a síp nyekergett. Éles hangú köveket ütögettek egymáshoz. Gőz, füst, röhely és lárma telepedett a helyiségre. Kribble már alig látott, mint egy gépiesen hallgatta a titkár kúnyos szavait. Aztán látott te, butta Kribl! Végül, ha megöregszel, majd adnak neked valami kegyelem kenyeret. Hahaha, <gül> amiért alázatosan előszobázhatsz havonta. Mit akar? Ne lázítson, hanem mondja ki, mit akar. Ha pünköskor lemarad a delej. Gazdag ember lehetsz, mert öt millióval megfogadná neked valaki a menelaus hát. Frik, mint maga az ördög suttogta egész közelről bántó gunnal. Millió leszel, és ők koldusok. Krübbül markában összeroppant a pálinkás pohár, cserepek zuhantak a földre, és a nyírkos, hideg kis tenyérből sűrű, fekete vércseppek hullottak az abszint Menjünk innen valahova,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 Zárom soraimat, és maradok a rólam elnevezett iróniával. A sors. A fű már szépen dúsan terült végig inna Trénerek, zsokék, turfhabítőjék hemzsegtek. A zsűri páholyon ácsok munkálkodtak. Egy istáló fiú fogott a szája mellett, és szorította hátra a mázsáló felé. A gróf félrevonulva szivarozott. Egy hét volt még hátra a versenyig. Kribble ilyenkor különleges elbánászban érzesült. Sándor vitte a tréngre, ő szállította haza, és Kribble rendkívüli jelentőségének tudatában ezen a héten kétszeres óvatossággal vezetett a forgalmasabb útvonalakon. Mikor hazafelé mentek, Kribble azt az utasítást adta, hogy vigye fel a Boulevard de Bertram de Deuilly, ahol a sarkon egy rituális étkezde van. Kribble nem volt zsidó, de különc ízlése hajlamossá tette az ilyen groteszk kilengésekre, és mert különösen verseny előtt valósággal bőgyszerűen kellett étkeznie, legalább az ételminőségét fokozta ilyen szeszélyes dekorációkkal. A kikötőváros rossz a délutáni órákban elhagyatott és álmosító. Az organtinna letakart mákos tészták felett vastag legyek pihentek mozdulatlanul, éppen úgy elválasztva és mégis közvetlen közelében a dús ételeknek, mint maga kribők mikor kiszállt az autóból, bárgyú vigyorral mondta. Egy kis dolgom van itt, Roger. Jöjjön maga is, ha tetszik. Sándor maga se tudta miért, talán mert a nyomasztó eseménytelenség megülte az életet, minden cselekvést készséggel fogadott. Vagy mert számára is érdekes exotikum volt ez az ócska helyiség, engedett a meghívásnak, és belépett az ajtón, amely nagyot sengett a nyitásra. Kribült egy nő vártait aki külseivel és szemmel látható egyéniségével harmonikusan illeszkedett bele a helyiség hangulatába. Sándor neki támaszkodott a söntésnek. Kribl egy spanyol grandudvariasságával őt le az apacslány mellé, és nagy, gyönyörűséggel itta a sokszor kifőzött, túlcikóriás kávét, amit kérés nélkül elébetettek, mint régi vendégnek. Az ajtón egy hatalmas szállegény lépett be, a dokmunkásuk jellegzetesen kék zumbonyában,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 Mikor meglátta Kribbult beszállni az autóba, ötletszerűen azt mondta. Már másodszor vagyok marseille és még nem láttam ezt a nevezetes templomot. Menj fel te is a misére, ajánlotta bólogatva a gróf. Trimócinak tetszett az ötlet és beült Kribbult mellé, de olyan hanyagul, annyira rá se nézve, mint Zsoki egyáltalán nem lenne az autóban. Felfelé haladtak a Forti Carnish hegyre kúszó hatalmas citadella falai mentén. Egyenletesen futottak fel a Szerpentin úton. Végre Trimóci magyarul megszólalt. Frick azt mondta, hogy megállapodott magával. A zsoké bólintott, majd Trimóci folytatta. 5 millió frankot kap. Szünet után még hozzátette. Vissza tudja tartani a delejt, úgy, hogy ne vegyék észre? Nem. Rövid válaszokat adott, és nem nézett Trimócira. Hogy csinálták Párizsban? Letréningeztem a lovat.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 Ha közölni akar valamit, hívjon fel Nidzában telefonon. magyar Magyaróvár. Sándor úgy érezte, hogy kanyarintani kellene egyet a kormányon, és akkor ezek vele együtt szép évben oda zuhannának valahová, ahol a távoli mélységekben Marseille kikötő panorámája látszik beláthatatlan hajvorengetegével De nem tette. Szépen felvitte őket a hegyre, amely, mintha krétából lenne, fehér és kopár sziklákból állott.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 Betörtek, jelentette a lakály. Közben a lányok magukra kaptak valamit, és kirohantak a folyosóra. Hiányosan öltözött szolga nép járkált mindenfelé. A gróf dolgozó egy feldöntött szék, mellette éppen akkor tápászkodott föl friki doktor, orrán száján ömlött a vér. Mialatt a gróf intézkedett, egybegyült az egész cselédség. Jött a komorna fürdőkabádban, a házmester papucsban, nadrágban és hálóinkban. Leghátul közömbösen állt racsér. Frig csak néhány szót mondott. Rövid zárlat volt, ajtóhoz mentem, dorongal az arcomba ütött. vaksötét nem láttam. Csak ütött. Elájult. A lányok, minthogy rájuk semmi szükség nem volt, visszamentek a szobájukba, és a közben előkerített gyertyák imbolygó világa mellett az utó izgalomba remegve cigarettáztak.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 de nem mentek a kertbe, hanem még ott a csukott ajtó előtt összeborultak egy csókban. A bizottság felé távozott, hogy kihallgathassák a szanatóriumban ápolt koronatonöt, dr. Fricket. A gróf, mert ez már szokása volt, nyomban meghívta a festőt, hogy legyen a vendége, amíg már szegben tartózkodik. Különben a betődés szenzációját elhomályosította a küszöbön álló verseny. Két nap választotta előket a nagy eseménytől.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 Mikor magához tért, szép lassú tempóba döcögött az autó a pálmák és ívlámpák mentén a nizzai plázson. A design glézen veszteglő autók mellé ők is glédába kanyarodtak. Sándor leugrott és udvariasan kinyitotta az ajtót. Újságot olvasott a volán mellett. Közvetlen közelében a hotelteraszán ült Irén a társasággal.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 – Vizet! Gyorsan vizet! – kiáltotta Póli, mikor látta, hogy Irén oldalt hanyatlik a széken halálosan elfehéredve. Irénnek jó kedvet kellett magára erről szakolni, bár az idegeit végsőkig kimerítette a váratlan esemény. Azért megteázott a rokonainál, megnézett velük egy amerikai filmet mint egy kábultana ráhullott fantasztikus és maga sem tudta miért olyan nagyon fájdalmas meglepetéstől, szinte csak gépiesen járt, beszélt, mosolygott, és zavaros gondolatok rajzottak agyában a sofőrről, a gyilkosságról. Sürgönyözni kellene az apjának, telefonálni kellene a rendőrségre, és közben állandó sírni vágyás szorongatta a torkát. A körülötte csevegő, nevetgélő emberek még jobban összezavarták ebben a komplikált lelkiállapotban, amelyel nem is volt velük, mi alatt közöttük járt. Humályosan sejtette, hogy Monte Carlo felé mennek autón, és egy ismeretlen fiatalember állandóan beszél hozzá. Sötét fák és bokrok sorfalak között haladtak egy hegyi úton, éppen mint álmában, azon az ominózus szörnyű éjszakán. De újra ívlámpák közé értek, egy kerek kis gyönyörű térre, és megálltak valahol, ahonnan hallg, jazz muzsika ki. Ködösen hallotta, hogy ez a Hotel du Paris, de abban a pillanatban, midől rátette a lábát az égővörös szörnyegre, hirtelen megállt a környezet körhintája, és mikor a templomba lépett, már világosan tisztán látta az egész halt, és szembe vele smokingban nagyon elegánsan ott ült Roger, egy feltűnően szép hölgyel, mellettük a hűtőben pesgő. Csak éppen, hogy le tudott ülni. A rendőrségen felvették az adatait, azután közölték vele, hogy a barna ember a biankörti gyilkos. Azt vallotta, hogy önnek a rabort pénzből négyezer frankot adott át, hogy játszon az ő számára is ruletten. Igaz ez? Igaz, mondta Sándor, és hirtelen úgy érezte, hogy belső zsebéből a pénz vitri ollá válva folyik ki, és végigmarja az egész testét. A marszai rendőrség megkeresése alapján ezt a pénzt lefoglalom, mert a rablott összegből származik. Miután Sándor átadta a pénzt, szabadon bocsáltatták avval a figyelmeztetéssel, hogy mihelyest visszatér Marszaibe, jelentkezzen vallomástét erre a prefektúrán. Nyugodtan bandukolt a bulvár Viktoráron, Nizza főutcáján. Itt a belvárosban meleg volt, porszálongott és hatalmas luxusautók alatt rengett az aszfalt. Tragikusan megdöbbentően hatott rá az, hogy a barna ember szelid és komoly utítása bejánkörti családjétől. Ahogy mind mélyebben és mélyebben került bele az élet óriási örvényeibe, fokozódó idegenkedéssel nézett a múltjába, és megrettenve állt a mindenség értelmének merev, hideg kínai fala előtt, amelyet tehetetlenül döngetett gyarló emberi logikájával. Befordult az Evnyi Magentán, hogy lemenjen a plázra. Kán felől jött a hold, sebesen, mintha már is elkésett volna. A monakói megállónál két üres villamos vesztegelt, és kalauzok áldogáltak társalokba. Ahogy kibukkant a kihalt partra, elmúlt a szorongása a kód az Holt Holdfény, tenger, pálmát, elhatározta, hogy egyelőre nem értesíti érint a kiszabadulásáról. Majd holnap. Addig gondoljon, amit akar. Aztán ment tovább a plázson, hófehér és krémsárga hotelpaloták mentén, és a promenád dizent megállt, szemben a kaszinóval. A kaszinó csúcsban végződő sokszögű üvegházát, amely cölöpökön állt a tengeren, belülről csillárok világították meg, és átlátszó fénylő oldalaival úgy ragyogott ki az éjszakából, mint egyetlen óriási prizma. A bejárathoz vezető hídon egy ember jött feléje. A smokingos alak hirtelen beledermett a szélcsendes éjszaka élettelen árnyai közé. Úgy állt meg egyszerre, mint egy guta ütöttem. A következő másodpercben már elordította magát. Sándor! Sándor! És neki rohant és tapogatta és ölelgette. Hát élsz? Hogy kerülsz ide? Beszélj az Istenért! Sándor miután megölelte a hadonászó fiatalembert, elsősorban komolyan felkérte, hogy tekintettel a fürdőhely legforgalmasabb esti pontjára, ahol éppen állnak, próbáljon úgy viselkedni, mintha ő is éppeszű lenne. – De ember, hát nem érted? Mindenki azt hiszi, hogy halott vagy! A fiatalember az idősebb Jankovics fiú volt. A fivére annak, akivel Sándor utoljára találkozott azon a baljós éjszakán a Párizsi hotelben, mikor neki a világnak. Hát, kérlek, kezdte Sándor. Mikor megtudtam, hogy tönkre mentünk. Te őrült! Várj csak, mindent elmondok. Az öcsémet beteggé tette ez a dolog. Ti egyáltalán nem mentetek tönkre. Április elsője volt, és Feri kitalálta ezt az ostoba tréfát. Sándor alatt heves lökéssel megindult a talaj. Az egyik lába süllyedt le, a hotelek fölé hajoltak, és a kivilágított kaszinó rohanba távolodott a szabad tenger felé. Nem bírta nézni, hogy milyen zűllött életet élsz, meg akart leckéztetni, és elaludt a konyaktól, mikor pedig utánat futott te, mint egy őrült rohadtál, és nem tudott többé megtalálni. Mint egy visszafelé futó bolondfém, úgy vonult végig kaotikusan a párizsi elindulás felé minden, ami megtörtént. Márszej, a Dokk, a barna ember. És egy ostoba viccre te rögtön hajadom főtt szaladsz el Párizsból, ott hagyod az egyetemi tanulmányaidat? Barátom, mondta Sándor. A világ minden egyetemének minden tanulmánya eltörpül az én tanulmányaim mellett, amelyeket az utóbbi időben szereztem. A legmagasabb iskolát jártam ki. Persze, azonnal utazol haza, mondta Jankovics. Nem, lassan eszébe jutott Irény, a versenyek és egyebek. Kérlek, még három napot várjál. Pünköst hétfőjén utazom haza. Tedd meg nekem, hogy addig nem szólsz. Kérlek, ha valamire szükséged lenne, természetesen minden rendelkezésedre állok. Figyelmesen végigmérte Jankovicsot, és úgy találta, hogy kettőjük alakja teljesen egyforma. Elhatározta, hogy kikörcsönzi Jankovics smokingját, és pénzt is kér. Így történt, hogy egy óra múlva már ott ült a Monte Carloi kaszinóban a rulett mellett, és szorgalmasan jegyezte, hogy milyen rendszerben veszíti el a pénzét. Miklós nem tartotta meg az ígéretét. Úgy érezte, akkor a legkorrektebb, ha ígérete dacára egy napig sem hagyja bizonytalanságban a megtört szívű szülőket, és még aznap éjjel megsürgőnyözte. Sándort megtaláltam, Marszelyben él Gróf Pogánynál. Jankovics. Tulajdonképpen Perulet közbe fejeződött be teljesen Sándor belső átalakulása. Már mikor leült, nem volt meg benne az a különleges belső feszültség, ami azelőtt érzett, ha kártyázott. Eleinte belejött a játékba, de azután csak gépi rakta a téteket és jegyzett. Később beváltotta a maradék zsetont és kiment a parkba. A hatalmas kőteraszra könyökölve nézett a messzeségbe a csinos kis monekoit kikötőre. Mélyen, kint a sötét tengeren két világítótorony forgatta vörös és fehér reflektor fejét,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 A lehetőség, hogy Irén az övé lesz, ismét horizontálisan eltávolodott. De anyagilag is érintette. Trimóci nem volt olyan gazdag, mint ahogy híresztelték. Még szerencse, gondolta letöltségében is előnyöket keresve, hogy csak holnap akart fogadni. Most minden pénz a Menelaus kettő lenne, így ő is megfogadhatja a delejt. Némi iróniával gondolta, hogy anyagilag nem is fontos a bokása, sőt, még nagyobb otszott fizet. Ez alatt Kribb mélyen aludt, mert verseny előtti este könnyű altatót kapott lefekvés előtt. Azt támodta, hogy bepójált fejjel fekszik valahol, és dedikál. A tribünök roskadoztak, és még mindig özöldött a nép. A mázsálónál sorra léptek el a lovak, és az újságírók marakodtak a tűrf habitüjért. A hangerősítő ramafon muzsikát vittek szét,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 hatalmas pója között, apró papagáj arcával, sárgán és mozdulatlanul. Kribl szólt hozzá részvétel a gróf. A zsoki felnyitotta a szemét, és halkan mondta. Roger! Roger még nem jött megtulomból. Kribl, értesz engem? Miután a zsoki ránézett, folytatta. Nem tehetsz arról, ami történt. Ne bánkodj az egész dologért, a sors ellen nem tehetünk semmit. Amit elvesztettem, azt is a te ügyességednek köszönhettem, és sajnálom, hogy most már nincs módomban bőkezően bekállni a szolgálataidra. A zsoki felnézett, és gyors, apró lélegzeteket vett, aztán hangtalan hangon süttögte. Ezt nem tudtam. Azt hittem, hogy én csak becsaptak, mert én nem véletlenül buktam. Gróf Trimóci lepénzelt, hogy a lánya tönkre akartam tenni magát. A gróf régi közönyével, de csendesen szeliden mondta. Hát, sikerült főem, Isten legyen veled! Megszorította a zsoké kezét, és ment. A korteremben egy dongó légy küszködött az ablaküvegek láthatatlan akadályával. Széles kévében özöllött be a nyári napsugár. Kriblnek lassan leereszkedett az állap, és egy sóhaj egy mozdulat nélküli halálba dermet.